Då hälsar jag välkommen tillbaks till Riksantikvarieämbetets höstmöte 2020 som blev höstmöte 2021. Eh, vi har ju en extra insatt programpunkt nu 12.45 och jag hoppas att ni har uppmärksammat det och att ni är med oss. Eh, vi ska strax eh, lyssna till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Jag tror jag har en liten aning om vad hon kommer att säga, men jag ska inte gå några händelser i förväg här, utan jag vill direkt nu välkomna dig tillbaka igen till höstmötet, kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket för det Lars och eh, hej igen allihopa. Hoppas att ni har haft ett bra möte hittills och eh, jag vill också säga att jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att eh, inviga mötet igår och också att jag kunde få återkomma idag för den här extra insatta punkten. Det är nämligen så här att på regeringssammanträdet idag fattade regeringen två stycken viktiga regeringsbeslut som jag vet att många här är nog särskilt nyfikna på. Det första beslutet gäller förordnande som ny riksantikvarie och också då som chef för riksantikvarieämbetet. För det är så här att Lars Amreus förordnades som riksantikvarie. Det löper ut den 28 februari. Jag vet, Lars, att vi kommer att få möjlighet att tacka av dig ordentligt- vid en digital avtackning som är planerad till den 18 februari. Så jag ska inte föregå alla ord om, om dig- som jag tänker säga då. Men jag vill ändå konstatera att det är ju ett annat riksantikvarieämbete som du lämnar efter dig nu än det du kom till för nio år sedan. Du, det är ju ett väldigt omfattande, väldigt gediget förändringsarbete som möjliggjorts under den här tiden under din ledning. Du har steg för steg utvecklat den här myndigheten från en kulturmyndighet till en bred kulturarvsmyndighet. Och du har tagit myndigheten från en analog värld till en digital. Inte minst genom möjliggörande av den digitala arkeologiska processen. Du har utvecklat ett välfungerande stöd till myndigheter inom det tvärsektoriella kulturmiljöarbetet och, och även till museer. Och det här är ett arbete som inte krävt bara lyhördhet för den politiska viljan. Det har ju också krävt kreativitet, handlingskraft, dialog och uthållighet. Så jag vill passa på nu och säga ett stort och varmt tack till dig, Lars, för alla dina ovärdeliga insatser. Även om det är först den 18 februari som vi som sagt gör den ordentliga avtackningen av dig. Så med de orden så har det blivit dags för mig att presentera vem som får ta över stafettpinnen, fortsätta driva det här utvecklingsarbetet vidare och axla rollen som Sveriges riksantikvarie. Och det här är en person som är välbekant för många av er. Det är en person som kommer närmast från museisektorn där vederbörande har varit museichef för en stor museimyndighet. Personen har varit mycket aktiv i centralmuseernas samarbetsråd och fungerat som dess ordförande sedan 2018. Dessförinnan har han varit verksam som universitetsdirektör och förvaltningschef vid Stockholms universitet. Och med den beskrivningen så vet nog många vem jag menar nu, att ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet är Joakim Malmström. Ja, Joakim är en erfaren chef och ledare. Har god erfarenhet från ledande positioner i statsförvaltningen. Han har mycket god förståelse för beslutsprocesser, har drivit förändrings- och utvecklingsarbete i de verksamheter där han arbetat. Och hans ledarskap kännetecknas av ett, jag ska säga, utpräglat sinne för ordning och reda, men utan att visionsarbetet för den skull går förlorat. Joakim har också en stor vana att företräda verksamhet både internt och externt. Så varmt lycka till Joakim och jag ser eh, verkligen fram emot när jag får möjlighet att träffa dig i din nya roll framåt. Ja, innan vi går vidare i programmet och Joakim ska få chans att säga några ord så vill jag också säga en sak till. Jag nämnde ju att det var två stycken regeringsbeslut. jag hade fattat idag. Och ni är säkert många som undrar vad Lars ska göra nu. Jag vet att många har ställt frågan direkt till dig också Lars. Och jag har svaret som förklaras av det andra regeringsbeslutet. Regeringen har idag utsett Lars Amreus till ny överintendent och chef för statens maritima och transporthistoriska museer med tillträde den 1 april i år. Och att ta över en sån museimyndighet i de här tiderna det är en utmaning. Vi vet att Lars kommer att kunna axla det här på ett utomordentligt sätt. Lars Amrius, som ju har en gedigen erfarenhet av statlig förvaltning, ledarskap och en väldigt bred kulturarvskunskap i och med sina nio år nu då som generaldirektör för Riksantikvarieämbetet Och dessförinnan på statens historiska museer också på Kulturdepartementet. Lars Grundberg slutar ju då den 31 januari och i avvaktan på Lars Amrius tillträde vicarerar Mats Djurberg, chef för sjöhistoriska museet som överintendent och chef för den myndigheten. Så jag vill också passa på, bli mycket tack nu, men jag vill passa på också att tacka överintendent Lars Grundberg för hans stora insatser under många år på myndigheten. Som också bidragit till att statens maritima och sjöhistoriska, statens maritima och transporthistoriska museer med Vasamuseet har blivit ett av Sveriges attraktivaste söksmål. Ja, varmt lycka till Lars, men också till dig Mats. Ja, med det så ska jag lämna över till er igen. Jag ska närvara på en presskonferens alldeles strax. Jag vill avsluta med att säga att jag är verkligen glad över de regeringsbeslut som tagits idag. Det känns väldigt bra att Joakim och Lars är beredda att axla de här viktiga rollerna för hela kulturarvssektorn framåt. Så tack! Varmt tack för de orden Amanda och varmt tack till dig och till regeringen för förtroendet att, att få leda statens maritima och transporthistoriska museer. Det är ju en fantastiskt fin myndighet med, med många olika verksamheter som på olika sätt faktiskt knyter an väldigt mycket till till sånt vi har jobbat med på Riksantikvarämbetet så att det känns som ett, en, en väldigt spännande utmaning som jag ser fram emot eh, verkligen verkligen glädje emot eh, att få ta mig an. Eh, jag vet att du måste iväg på eh, presskonferens Amanda. Eh, du kan, innan, innan du smiter iväg kanske du bara kan notera att vi råkade hitta en person på gatan här utanför och han kliver in här nu. Joakim Malmström som av en händelse har vi med dig här i, i höstmötet. Ska vi börja med den här klassiska sportfrågan Joakim? Sveriges 32 riksantikvarieraden, hur, hur känns det? Det känns eh, fantastiskt spännande Hedrande, jag är eh oerhört glad och tacksam över förtroendet från regeringen att få ta över som riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Och jag vet ju, som Amanda Lind precis vittnade om, att du har gjort ett fantastiskt arbete som min företrädare. Så jag vet att jag kommer att komma till en välskött verksamhet som jag får en chans att ta över. Så det känns, känns verkligen spännande. Jag ser väldigt fram emot det. Mm. Vad är det som har lockat dig och tacka jag till, till den här tjänsten, det här, det här uppdraget? Dels är det ju. Minister nämnde att jag har en, en bakgrund i, inom universitets- och högskolevärlden. och eh, de senaste fyra åren så har jag varit eh, chef för Naturhistoriska riksmuseet, men jag har också före dess en bakgrund som historiker. Jag disputerade historiker vid Uppsala universitet. Disputerade 2006 på en eh, doktorsavhandling om gods och godsägande i Stockholmsområdet. Historikern i mig jublar ju över den här möjligheten att få komma till eh, Riksantikvarieämbetet och jobba med eh, med kulturarvsfrågorna här och jobba med, med det historiska perspektivet och hur viktigt det är. Sen som, som chef för Naturhistoriska riksmuseet de senaste fyra åren så har jag verkligen kommit in i och sett hur otroligt viktig kulturarvssektorn är, hur mycket den betyder för många människor i vårt land, vilken viktig roll kulturarvet spelar. Och möjligheten att få jobba då som, som chef för, för Riksantikvarieämbetet, för att jobba med hela kulturarvssektorn, det känns oerhört spännande. Jag tror att Samarbete, samverkan inom sektorn är en nyckel till framgång. Jag tror att det här är en sektor som verkligen, verkligen förtjänar att få all uppmärksamhet kring hur betydelsefull den är. Och med en gemensam röst samarbete så, så tror jag att vi verkligen kan lyfta fram hur, hur viktigt kulturarvet är, hur viktigt det historiska perspektivet är. Och jag ser verkligen fram emot att få verka i rollen som riksantikvarie med medarbetarna på ämbetet men också med hela kulturarvssektorn för att synliggöra betydelsen av det som vi alla gör. Ja, fantastiskt. Och du själv, då, apropå sportfrågan. Här har vi mm. fått höra två stycken avslöjanden. Jag tar över som riksantikvarie, men du går också vidare. Åt andra hållet, du tar över som museichef. Dina tankar kring att, att ta över i den rollen. Det känns jättespännande tycker jag, eh, också utmanande såklart, vi ska inte glömma bort det, alltså, vi lever i en pandemi väldigt många, inte minst museer har det väldigt, väldigt tufft nu eh, och det gäller ju inte minst den, den myndighet som jag kommer att ansvara för från den 1 april, ska jag säga. Eh, statens maritima och transporthistoriska museer eh, Det är en myndighet som har ett väldigt stort Ekonomiskt beroende av Vasamuseet, mm. som ju vi alla vet är, är en, en fantastisk attraktion och en fantastisk tillgång för, för, för landet men, men, och som genererar då betydande intäkter som, som såklart inte finns nu. Det, jag skulle väl tro att det är en av de myndigheter som eh, drabbas hårdast ekonomiskt under den här pandemin i form av det här intäktsportfallet. Och, eh, det, det är naturligtvis en utmanande situation. Men å andra sidan så känner jag, jag har ju följt den här myndigheten under den, under den fulla vården, den är inte helt obekant för mig och jag vet hur vilken fantastisk verksamhet man svarar för, vilken enorm kompetens som finns i dess alla olika delar, allt ifrån Marinmuseum i Karlskrona till Järnvägsmuseet i Gävle, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet. Och det här vidgade uppdraget som man fick också i, i relation till ja, transporthistoria brett, inte minst i relation till civilflyg och till, till eh, ja men, olika typer av vägförvaltningsfrågor och så tycker jag också är väldigt, väldigt spännande. Eh, en sak som väldigt, jag själv väldigt mycket brinner för också, det är ju kontakten med civilsamhället, alltså med alla dessa aktörer som mm. arbetar ideellt för att vi bevara, använda och utveckla kulturarv och det finns en mängd sådana aktörer inom det, här, inom det breda marina och transporthistoriska området och det ser jag särskilt mycket fram emot att få, att få arbeta tillsammans med dem och hitta, hitta goda former för samverkan för jag, jag tror vi, vi delar den bilden att det finns ingen som kan lösa alla utmaningar själv, vi måste hjälpas åt eh, olika, i olika grupper i det, här, i det här kommande kulturarvsarbetet så att jag ser väldigt mycket fram emot det här uppdraget. Fantastiskt. Ja, jag ser fram emot att i min nya roll som riksantikvarie får chansen att samverka med dig och med hela kulturarvssektorn. Jag tillträder den 15 april. Och, mm. eh, det ska jag, verkligen, jag räknar dagarna till dess. Det ska bli oerhört spännande och som sagt det känns verkligen hedrande. Så, den 15 april. Och jag har redan fått här Kringland som jag kan sätta på kavajslaget ja. här. Det känns fantastiskt, verkligen roligt. Vad härligt, du är, du är så efterlängtad och du är så välkommen till, till vår myndighet Joakim. Det känns väldigt fint att ha dig på plats här. Vi ska avrunda nu. Vi ska säga att du kommer tillbaks. Dagens sista programpunkt. Kommer du tillbaks Joakim så att vi får samtala. Vi vet inte än vad vi ska samtala om men vi kommer att samtala om någonting lite längre fram under eftermiddagen, så att häng kvar med oss här under eftermiddagen också.